El projecte Retalls i records en moviment va ser un procés de treball amb la Fundació Roure i el projecte Radars. El projecte consistia en fer dialogar les memòries d'un grup de veïnes del casc antic amb dos arxius de Barcelona, l'arxiu de Fotomovimiento i l'arxiu del col·lectiu Sagrat. El procés va consistir en unes set sessions, de les quals dues van estar destinades eh, directament a crear aquests collage que hi ha darrere meu i les anteriors havien estat més destinades a l'exploració de la temàtica de com s'havia transformat el barri i la seva vinculació a moments de lluites veïnals eh, tant a nivell de barri com a nivell de ciutat. És molt eh, significatiu que ara hi hagi aquesta mostra en un moment en què molta gent gran doncs tenen problemes a l'hora de sortir de casa, van tenir la sort que dues de les participants, sí que van venir a visitar la mostra i que un espai així serveixi com per que persones en risc d'exclusió en situació de soledat puguin socialitzar. Doncs al final compleix els, els objectius mateixos del, del procés i de la mostra.